تري أكشن أنا كيف بعد سويت الموضوع أكشن هو كيف ما حصل تجاوز جاوز كي كي ما اه سألت مش حاجة انت ولا علمت عليه لا لا تسويت لم أفعل شيئاً مفني الداتا لم؟ لم أفعل شيئاً 3 2 1 أكشن واو دكمحة واحدة بيع لحوح 3 2 1 أكشن 3 2 1 أكشن 3 2 1 أكشن 1 أكشن Three, two, one, action! Stand by. Three, to one, action! 3, Three, two, one, action! Stand by. Three, to one, action! 5, 3 2 1 اكشن اما اكحول والله بسرع انا مضربة قطعك انتو مضربة والله ما اشيه ره لا لا كنت اتقي بأكد انترس واصم منجدار انت لانه انا اللي هنا عشان مش انت الان قلت هنا عشاني طفي زياده عشان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق انت انت قتال لا يا ايها الذين امنوا إن جاءكم فاسقاً بن إنت قتال؟ إنت قتال؟ لا <تصفيق> <مش شابعني. تصفيق> أنا أمشي؟ أنا أمشي.